Ja, det var meget sjovt det der med, at vi startede ligesom ved at sidde hjemme i din sofa og finde et navn, du mener som er tilfældigt, det flyer os ud sammen med vores forældre, og så i dag, så i år har vi vundet, eller hvad vundet, har vi jo ikke, men vi er to om over det mest attraktive arbejdsplads for unge talenter i klubben. Ja. Og i hele forretningen er jo bygget på de kompetencer, som der kommer ud af universitetet, i med, at altså de fleste af vores udviklere har læst en eller anden universitetsuddannelse. Jeg hedder Morten Astro Christensen, jeg er 35 år, øh, og har også læst på Handelshøjskolen i Aarhus, øh, BSS i dag, en H.A. almen og efterfølgende, kan mærke, finansiering og international business, øh, og så har jeg jo så startet ITMind sammen med Jonas. Jeg hedder Jonas Vogelsen, og øh, hvad hedder det 36 år, læst ned på det gamle handelseskole, altså det hedder BSS i dag, hvor jeg først læste en H.A. almen, og så ovenpå har taget den hedder Finance and International Business. Øhm. I dag har ITU9 ca. 185 ansatte, øh, fordelt på øh, Aarhus, København, Oslo og lidt i Aalborg. Dem det, det til, den har den base, vi har behov for, for at kunne skabe de fedeste løsninger og arbejde med ny teknologi. For mig der det meget om det, der med, når man har en idé og noget, man har så brænder man det vildt meget for det. Det kan man også være på arbejde, men min opfattelse er, at man på den anden måde brænder for noget, du har skabt, så det der med at lade det ligge, og så du at nu er jeg kun på arbejde. Det, det kan jeg jo personligt ikke selv finde ud af. Så det, jeg, jeg lægger det her værksætter er mere opærksætter mere personligt. Det tror jeg, at det er nok en værksætter for, ja, det, det for. Så tager man det jo med hjem, for det betyder så meget, Så hvis det går dårligt for virksomheden, så går det næsten fysisk dårligt for dig selv. Fordi det, det, det er sådan et barn, du har skabt. Så det er sådan en det giver en form sådan en af stolthed over at være med til at skabe noget, som faktisk bare starter som lidt en sjov idé, vi gerne vil stade, hvis det er potentiale, Men samtidig har jeg om, hvis vi skulle det, så skulle det blive stort, og den rejser vi jo på vej til det. Så i vores familie de er det jo ikke blevet stort stort endnu, nu, men vi er på vej til at det kan blive. Det er måske stort, men ikke det rigtig stort.